În nordul Germaniei, în inima landului Niedersachsen, regăsim orașul Cuxhaven, cu o populație de 50.000 de locuitori. Suntem pe malul Mării Nordului, într-un oraș port devenit stațiune de interes național. În afara sezonului estival, locuitorii se bucură de multă liniște și de o varietate de activități culturale, sociale și spirituale. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ich würde Ihnen gerne einmal unser Haus zeigen. În anul 2009, reședința de senior Amandus și a deschis oficial porțile. Here sind wir in unserem Restaurant. Es finden hier 50 Bewohner ihren Platz. Dort de Buffet, Mahlzeiten wie Mittagessen, de und Kuchen werden hier dann serviert. i luați un exemplu? Hello, Cristina. Puteți să-l luați un exemplu? Puteți să un să-l să unde servesc masa bevonerii, de aici, din reședință. Aici servesc fustuc, masa de dimineață, masa de prânz, mitagesă. Apoi, la două jumate, servesc cafea, cu prăjitura, bineînțeles. Aici e o mare tradiție în Germania, la două jumate, trei, patru, să se servească o prăjitură și o cafea, bineînțeles. Și acum o să vă arăt o cameră de aici, dintr-o reședință din Germania. Da, aceasta este camera unei doamne. După cum vedeți, sunt unele piese de mobilier, să zic așa, aduse și de acasă, să aibă cât de cât o intimitate și să se simtă ca acasă la el. Aici este baia. În fiecare dimineață venim cu bevonul aici, îl spălăm îi pieptănăm, aranjăm, se spală singur pe dinți, cei care pot, bineînțeles, aici este toaleta, iar aici, în momentul în care durează mai mult de 5-10 minute, bevonorul poate să sune la... să tragă de acest jnur, iar semnalul vine în telefonul nostru și suntem siguri atunci că este gata bevonorul ca să putem face și altceva cât timp stă el pe toaletă. Iar, dar în primul rând trebuie să vă arăt această mașină, noi îi spunem Zara, care ne ajută foarte mult cu bevonării, cu cei foarte mari, foarte grei, care nu pot să se ridice singuri. Și aici o să vă arăt Flegebat. Este camera unde câteodată bevonării, locuitorii noștri din reședință, doresc să facă, cum s-ar spune la noi în România, cadă plină cu apă. Această cadă se ridică în până la nivelul nostru pentru a nu sta a pleca deasupra lor și apoi să ne doară spatele. E foarte important lucru în meseria de fleghe aici în Germania. Iar aceasta tot așa e o altă mașinărie care ne poate ajuta la bevonării care sunt greu de transferat, special numai pentru baie. Rumänische Kollegen haben wir hier derzeit drei und die sind seit 1.12.2015 bei uns. Die Anpassung der rumänischen Mitarbeiter war sehr leicht. Die Kollegen aus Rumänien sind sehr offen und die Mitarbeiter hier haben sie genauso offen äh, empfangen. Und so haben wir in kürzester Zeit eine kleine Familie gründen können mit unseren rumänischen Kollegen.